Ericianu, atac devastator la Florian Coldea, ce se învece pe studenți. Cum funcționează statul paralel? Cel Popescu ericianu? Re subliniere din Teleal de I al Senatului României, a lansat un atac dur la adresa generalului, re, Serei Florian Coldea sublinierei la adresa deputatului PNL Marilen Pirtea, cel care, din postura de rector al Universității de Vest din fin Oara, l-a invitat pe Coldea să predast undecilor din universitatea pe care o conduce, Se pare regretabil ce rectorul universității a ajuns să le invite pe domnul Coldea ceci cursuri la universitate. Stau sub mă i me întreb care este considerentul după care domnul Coldea a fost invitat. Profesionale stau sub -i, am semne de întrebare. Ce se Învece pe studenți. Cum funcționează statul paralel într-un stat de drept? Moral, cu atât mai puțin n-ar avea dreptul să preda studenților astfel de enormici. Dacă le inoculmea astfel de idei unor tineri care nu au suficiente o subliniere, din ce subliniere îi poate nu au întotdeauna cea mai bună capacitate de analiză. E păcat ce pervertim generații de studenți într-un spirit care este specific perioadei comuniste sublinierei sistemelor totalitare, cum funcționează serviciile de informații în colaborare cu Procuratura. Asta era România anilor 50 sublinierei 60, a afirmat Tericianu. Ar fi fost bine ca persoanele din conducerea universității să mediteze la o astfel de colaborare sub luminirea să nu ofere studenților astfel de exemple. Domnul Coldea a fost eliberat din serviciu într-o formulă elegant, ca să nu se ajungă la un scandal sub de ce îl premiaz pentru această performanță. Mi se pare foarte nefiresc, a mai precizat Tericianu.